بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد. اولا بهذه المناسبه وذكرى استشهاد سيد مولاي عبد الله الحسين نعزي الامام الحجه المنتظر عبد الله فرجه والمراجع العظام وجميع خدمه الحسين في المعموره. بالنسبه لطرف الحويش طرف الأحويش المشق والتطبير. اول مؤسس آه في سنه 1928 اسس من بعد كان النجف مجتمعا يخرج بهذا العزاء من بيت السيد مهدي بحر العلوم بعد آه يعني 1900 و آه 1853 كانت يعني عزاء الترك بصراحة أول ما طلع أول عزاء بالعالم والنجف عزاء الترك هو فبعدها عزاء الحويش انفصلوا عن ترك 1928 أسس من قبل السيد ناجي السيد جاسم اللقب السيد ناجي خش ووالدي حجي كريم سعيد الحداد واستمرت هذه الفعاليه الحسينيه الكبرى ب المشق والتطبير وبهذا الفضوه هي فضوه الحويش الصغير وهذا الجامع كان صغير يعني ما كان هذا يعني يسموه جامع الحويش الصغير فيعني كان ربع من هذا الجامع ذاك الوقت فبعدين التحق بركب الحسيني الحاج مسلم راضي وعبد الله السداوي و حجي احمد الزهيري وكاظم جود الشميس وعبد الله السداوي احنا اذكرناه وعلي معله وسيد رشيد سيد سلمان وكثيرين لم ياتي <تصفيق> الى بالي عده يعني شخصيات النج الحويش مجتمعن قاموا يطلع من هذا لا هو اشخاص هو النجف بيوتات ما كانت عشائر سابقا بيوتات بيت فلان هو يعني هسه صارت عشائر تدري بالتسعينات او التسعينات بيوتات النجف يعني السور كان سور النجف يعني ما كانت احياء وجديدات ومدري شنو يعني بيوتات النجف هي تقوم باهل الولايه واهل الحويش خاصه بهذا المكان ينطلق وكانت المشاعل للحويش للاناره يعني هنا سبع مشاعل تطلع للاناره ما كانت بذاك الوقت الاناره وهذا فصارت حادثه دليل والاناره للعزاء ما كانت اناره ولا كان كهرباء يعني هذا بس اكو طلب بين شخص وشخص اخر ما نجيب اسمائهم فقتل واحد من اصحاب اللي حملت المشاعل فظلت المشاعل مطروحه هنا بعدين طلبوها اهل الاعمار من طلبوها بالاربعينات يعني طوروها يعني الرأس شعر اثنين هذا كالسعب في الحالة اللي يطلعون بها يعني تمثل حرق الإخيم وبالستة 36 أيام حكم ياسين الهاشمي صار منع وتدوا بباني الصحان عرفت فأهل النجف مجتمعاً صار اجتماع بالمقبرة وسدت باب الصحان و طلعت النجف مجتمعاً من ضمنهم أهلنا ووالدي وسيد ناجي وأهل الحويش وياهم كلهم فطبوا الهوس المعروفة شلون ترضى يا علي باب الصحن سدوها والعزيات منعوها وصلوا على باب الطوسي ففتحت الباب هس هوست الناس حيدر فك الباب بهاي الساعة وطبوا ذاك الوقت أكون مفوض حسن يسموه ركضوا وراهم وزلقوا وعشان ضربه يعني حتى انقطعت ايده فحسب ما سولفونا بهاتنا وهنا فاستمرت المواكب وب43 هم نسدت الابواب الصحنه همينا اعتقالات بذاك الوقت هذا هم نسدت البيبان وهمين صار وبالزمان الحكم الفيصل الثاني الملك الفيصل الثاني هم نسدت البيبان بال53 وانفتحت فتحت يعني علي بن ابي طالب واقف للناس من ذاك الوقت سلام الله, الله عليه وآخر شيء سدت البيبان ب 73 شنو السبب؟ إنه مضام البائد كان يشدد لأنه قوة الشيعة وقوة العراقيين بعشرة محرم يقول اتلاف وتماسك الناس وصير ضد الحكم الطاغي بهاي المناسبة فأخذ يشدد ساعة يمنع العزياء وهم إن الناس اقتحمت وكل من على موضوع على طرف الحويش والطرف الإبراق والمشراق والأعمار إيه طبعاً احنا المشق ما متنع بس أربعة وسبعين أول منع اجوا من بعد ما خلصت الأربعة وسبعين اجوا لما والدمامات والقامات احنا بس ما نطيناهم الشيء الأساسي طيناهم شيء اللي ما محتاجي وجمعوا بالصحن فاستمرت الناس وصارت انتفاضة ال 77 هذه المشهوده يعني العالم كله والعراق يعرفها. انتفاضة قوية وعارمة بالاربعينيات الحسين واحنا كله احنا طلعنا بها. فتلقتنا الدبابات والطائرات من خان النص وصلنا وبعد وصلنا الكربلاء وصارت الاعتقالات والناس عانت ما عانت. وقفنا لانه ماكو عزيات ماكو لطوم بس اكو بالبيوتات صارت بس هنا بهذا الجامع قام والدي والحج مسلم والباقي الله يرحم سيد ناجي بأول السبعينات توفى بعدين قاموا يطلعون يعني طلب على طريق الأمين ونقعد هنا وعدة خطباء قارونا يعني حتى الخطباء كانت تخاف يعني كل سنة نبدل خطيب فاستمرت الناس حتى يعني سمحوا آه بالثمانينات أيام الحرب العراقية الإيرانية سمحوا بالمواكب يعني الله يرحم عبد الرضا قرى الحويش صارت بجامع الهندي مرة بالفضة كبيرة يعني صارت مواكب قامت الناس سمحوا لها سنتين ثلاثة وبعدين منعوها إذا إجا وقت السقوط وقت السقوط هسه انفتحت الحمد لله والشكر احنا أبهاتنا توفوا بس إحنا ظلينا مستمرين واخواننا هنانا السادة عشائر البوشبع البطوير البشيروزة قسم من السادة هذا جماعة الهيئات هيئة الطف الببن السجات حج ناصر الله يرحمه دحيه تحاول ربعه يعني البوشبع يعني كل شو اسمه العشائر اللي حويش يعني انفتحت بالهيئات. إحنا للأسف يعني معذرة بقية الأخوان ما نذكرهم يعني تدري أسماء عريقة يعني وكل أخوتنا مشتركين إحنا هسه تماسك وتآلف وكل أخوتنا كل السادة والشباب حاضرين بهذا الماتم للطرف نطلع يوم سابع وثامن وتاسع آه هذا مشق بالليل ويوم التاسع عندنا مشق تطوير كل شيء ويوم العاشر ساعة بستة صبح مننا ننطلق للصحن اللي هو التطبير الحسيني الكبير هذا والدي سيد ناجي والحاج كريم والجماعه مسلم روضه وهذول هذا اخذناها من عندهم كقاعده يعني باهتمام من عندهم اهتمينا بهم والى ان صارت السقوط 73 وهذا احنا ملتزمين ب... ب... ب شو اسمه بابا بب... بحديث ابانا بابانا بب... ولا لحد هذه الساعه احنا ملتزمين نطلع موكب ونسوي توعيه <تصفيق> May the sister.